Večer většinou koukám na zprávy a na filmy. Tak večer většinou si pustím třeba nějaký film po večeři a potom dělám třeba připravu se na druhý den, třeba do školy, když mám nějaké domácí úkoly. A kolem půl dvanácté večer chodím spát. Typický večer je, že se uvaří něco dobrého k večeři a třeba si čtu, nebudu někam sportovat. Večer většinou mám jenom někde doma. Zalezu si pod deku a dívám se na televizi, na seriály, na filmy. Občas chodím do hospody, občas chodím na bowling, na kulečník, ale jsou to spíš jako výjimečné situace, nebo jednou týdně o víkendu. Večery se snažím trávit aktivně, většinou jdeme sportovat, nebudeme s přáteli na pivo, nebo do kina. A tak různě. Každý večer rozhodně nechodím na pivo, ale taky záleží na tom, kdy ten večer začne. Jestli je ještě energie na nějaký velké akce.